يا من يا من يا من هواه عزه فذلني يا من هواه وصلك الذلني وصلتني مني وصلتني حتى عشاشتي ورجعت ورجعت من بعد نزالة جرتني. الله أحب الله أتمنى ابوي يصير أتمنى ابوي يصير قبر مضيفه أتمنى بوي No! عينك يا جناب تشوف عينات تخوتي كي صورتك بالبيت ماعل صوتي الشاميه حماده الفتلاوي سيد السجاد عيون سيد محمد الغالي محمد الهندي كرار الميالي. آه. من مثله. يا صار زماني سيّر لخوت اوقام سيّر لخوت اوقام شطفه الضو شي الخلق وتلوم تي احكي تحكي الخلق وتلوم ضايع بعته شي صور حي خبز البناتي بسك عيب ضياي هاي تحية هاي <تصفيق> من صادق الموسوي علي الزامني الزوامل هاي لعيون محمد الموسوي هلا وأحلى الزوامل وحل بعد الزوامل سيد كرار الموسوي سيد أحمد الموسوي هاي بغياب فيصل الكربلاء ليون أهل كربل شلعقل بعد علي الزاملي الزوامل يعني الزوامل أنت الملك تدويا ارض سجدودي اي عيون الكوفه واهلها واحلى الرابط ابويا مردوده لاهل الكوفه اهل الحله كل الحضور عنه وعن راس عيون الحضور اهل النجف بعث سيد كرام سيد فيصل سيد وليد سيد ليل الساده وعن راس لهم سيد مرتضى سيد مشتاق حسين الشبلاوي محمد لا أهل كرفلة سَيِّدَ أحمد أبو سجان قولوا الصبر كل الحضور السادة أسداد الغرابات ليون السوق العسكري كل الحضور آي للعريس بني أسد وبعد بني أسد كل الحضور أنت الملك حسين طول العمر آه حدوري يحق الحسين آي آه آه آه آه آه من التلابي الزواج، العرسان خوالنا الشبه عبادة تلابي الملك ملك العلوى علاوي سيد عباس المصور مصطفى نماسو مني لك فرقة موسيقية الزوابل، بعد الزوابل خوان آل اي من التلابات لمن العجل الأصفر بعد آل شبل عاد آه آه الله حدوري أوه. باروده اسرع من الباروده آل شيف الحضور للصباح بعد روحي فرقه موسيقيه انت الملك يحق حق نحس يا يا, يا, يا, يا. We're good يقال للخيقاني شين الخيقاني ويدلل يلا كوري